اخير اخواني هسه هو واحد مو عيب يتعلم السلك الدبلوماسي بس يا اخواني هسه هذا اكو تمثيل يعني هو شو يصير لو واحد ياخذ بروفه قبل ما يدخل بالمضمار ما بي شيء مو اي واحد الان طبيب مدرس مو اول ما يروح لازم معايشه يطلعونه يدرس اي اي واحد يطلعونه شلون يتكلم اولاده الصغار شلون يعلم يقدم ضيافه يتعلم حتى شلون بعدين اخر شيء هسه مو عيب واحد يتعلم الدبلوماسيه يعني رئيس بلد يعني الدبلوماسيه مالته ما يعلمونه مثل يابا يعني خجلنا لما راح شو اسمه القمه العربيه بالجزائر يرجع يعني ما يعرف السلك الدبلوماسي يتعلم مو عيب رجل صح جديد بس يتعلم يعني هذا الخطا وسحب الرئيس الجزائري ولازم مو حلوه اخواني يعني لازم السلك الدبلوماسي وين انتم عمي؟ غير تقولون للرئيس عمي رحت انت تمشي على السجاده الحمراء راح يصير انحناء عندك للعلم رئيس حرس ضابط حرس الشرف غير يتعلم لعل السلك الدبلوماسي شلتوا نايمين؟ نايم لو الرئيس طالع طلع خارج السجاده ولو الرئيس وين إنت انتم وينكم؟ وين السلك الدبلوماسي؟ امر اخر اخواني زين هي هاي الرئاسات الثلاث اخواني ما يصير واحد يحولها احنا ده نقع في احراج انا اخوكم انا عبد فقير راح يوصلكم المقطع الفيديو زين اخواني احنا ما يصير احنا اكو دايقه احراج ما احترامنا واجلالنا لاخواننا الكراد يعني هو ايش يصير لانه القمه عربيه ودا يحضر الرئيس مو عربي يعني هو مع اخواتنا واحبابنا ونقولها اكثر تاج راسنا لاخواننا الكراد زين هو ده ينحرج يعني الرئيس ده ينحرج، يغن مثلا لو نسوي تبادل اخواني يعني مع اعطاء صلاحيات اكثر واكبر لرئيس الدوله فنخلي رئيس مجلس النواب كردي ورئيس الدوله عربي مع اعطاء صلاحيات موسعه لرئيس الدوله حتى يمثل بالقمه العربيه يقول لك هذا رئيس عربي لانه احنا هسه صار خبطه ما ادري هم عرب والقاعد وياهم كردي مع احتراماتنا لاخواننا الاكراد. او بتبادل بيننا وبين هذا المنصب فأخواني الله يرضى عليكم حلونا هذا الاشكال لان الدبلوماسيه العراقيه جاي تقع باشكاليه وحرج شديد في التمثيل الدولي والتمثيل او التمثيل بالدول العربيه في الجامعه العربيه فنرجو اخذ بهذا بعين الاعتبار هذه اخواني نقول هي عندكم سنه لا تخلونا هذه السنه سنه سنه خداعه انتم الان في في محنه انتم الان في اختبار ليبلوكم الله سبحانه وتعالى ايكم احسن عملا فيا اخواني قد عقدت عليكم الامال فلا تخدعونا بعناويكم لا احد يخدعنا أنت اسمه كذا وعشيرتك كذا وعقاله وعمامته الله يرضى عليكم اثبتوا جدارتكم فان الشعب ينظر اليكم الان نظر الصقر الى اللحم ونسال الله ان يوفقكم ويفتح عليكم ويبعد عنكم كل كل سارق وكل حرام ونسأل الله ان يبعد عليكم الضغط الدولي من اليمن ومن الاسرة وان تكونوا احرارا في